اجي اجي اجي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 إذا بكل يلا أبو سلام راح في <سؤال> دمتلك <قراض> دمتلك ستة خمسة أربعة ثلاثة إثنان واحد انطلق طبعا ذاك ثم هذا السباق اللي الهوات اوهيات موهبت منه اول ديال هذا النشاط الرياضي. دور دور هنا دور هنا دور هنا دور هنا دور هنا دور هنا دور هنا اللي غادي يكون هنا دور هنا إذا هنا دور هنا غادي هنا دور هنا دور من دور هنا دور هنا دور هنا دور هنا اذا هنا دور هنا دور المضبط نمبر 14 الدور الاول العاشر المرتبه الثالثه صافي اذا سيدات ثلاثه اذا <تصفيق> المرتبة من تدر من المحتله المرتبه الاولى وصلت منتظر من سيكون المحتل للمرتبه الثانيه ومن تكون المحتله للمرتبه الثالثه لا زال السباق في أشده هنا بهذه اللحظه في المنطقه الرطبه بزوار بكر ومن المحتله المرتبه الثانيه اللاعبه الفتر المستقبل حسين فهد الاثناء بل لازمنا ان ننتجر المحتله للمرتبه الثالثه تفهد هذا السبق. <تصفيق>